Potrivit apropiailor acestuia, academicianul a murit acasă, la locuina sa din București. Decesul a survenit din cauze naturale, pe fondul vârstei înaintată și a unora fechii vechi, potrivit primelor informații. Giurescu, licepre subliniere al Academiei Române, a fost operat pe cord în 2014 la o clinică Sanador din capital. Operaia a durat 12 ore. și a fost coordonat de medicul Horaiu Moldovan. Academicianul suferea de disecție acută de aort, o situație clinică în care cel mai important vas de sânge din organism, artera aort, care pleacă de la inim subliniere IHRN subliniere T cu sânge întregul organism, se fisurează, punând în pericol viaca pacientului. Intervenția chirurgicală a avut un caracter de maxim urgent. subliniere a constat în înlocuirea arterei aortelaniei subliniere i ei din inim subliniere ea, arterelor carotide care alimentează creierul.